اسمي عبد السلام من العائلة من الضحايا من العائلة ديال الاب والام ديالي و انا هاد الحادثة الامر لله قدر الله ما شاء فعل ولكن فاش حضرنا سماعيه عياو تنشوفوا الخدمه باش اه الطاقم اسمي الطاقم لا يخدموش مش ولكن الامكانيات اللي باش يخدموا غير كافيه وماشي في المستوى بانهم باش يجبدو دوك الناس والعدد ديالهم عارفينهم عددات دي كثير وكون كانت شي كون كان شي واحد اخر ولا شي واحد براني ولا شي حاجه من السويد ولا المار ولا شي واحد كون حضر ما عاداش غيحضروا باش يعزهم ولكن احنا ولاد البلاد ديما مكورين ها هوما الأمر لله واش بدينا منديرهمش ونتفرجو فيهم ودارو المجهودات ديالهم صراحة داكشي علاش قادين ولكن الإمكانيات غير كافية غير كافية تكون كافية هي باش يكون شي واحد آخر براني وفاش يكون شي واحد آخر من على برا ولا شي قاوري ولا شي واحد آخر محطوط سماوي واقع عليه شي حاجة فاش يكون ولد بلاد تسغيب الإمكانيات علاش يعني الله أعلم إنا إلا وإنا رجعو لنا الشيطان دخلت تعرفت عليهم شتهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمر لله الأمر إلا. لله إلا. شناتان سيرجي جانا الخبر مع مع اللحده تاع لي اللي جاونا الخبر كاين اختي وكينا بنتها وجاو العرس زعما دوزنا العرس الحمد لله بخير وعلى خير و نهار نهار الجمعه كاين العرس السبت سميتو نهار الاثنين نهار الثلاث مشاو مع اللحظة تاع النهار مع الخمسه طاح عليهم داك الجبل انا ما وصلني الخبر تاع اللحده تاع يعني ما وصلنا الخبر باش طاح عليهم جدو حتى سبعة السبع احنا الحروجين من جهته كاينه اختيه كاينه بنتها وكلشي داكشي اللي كاين كلشي من العائله ماشي زعما من الناس وكل شيء من الدوار الدوار كل من الدول الدول دار فيه جوج الناس كل دار فيه ثلاثه الناس ها هي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد احمن ابن ابراهيم وليدي اللي توفىت لهنا ممكن وما جايين من البلاد على اساس واحد العرس هنايا يعني دازت العيش بخير و لا خير والأخير بقى واحد السيمانة هنايا في من هنايا مع ديك الجوج تلاتة من هنايا ايوا ما خبر تزي. مع وكانو كان شي 15 واحد تقريبا معاهم جاري الصوار كاين كاين الوالدين دياليين شي اللي كاين الله يرحمهم الله يوسع عليهم هادشي اللي نقدر نقول لك اليوم جيت لهنايا باش نشوفو نتعرفو عليهم ونشوفو شنو شنو شن نديرو ان شاء الله كاين شي واحدين غادي يتفنوا هي في مراكش غادي يتفنوا اليوم وكاين شي واحدين غادي يمشيو للبلاد عندنا في تليوين تما في غادي يتفروا ان شاء الله واخا اختي ما نوسفريكش ما لا الحمد الله الله قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي